السلام عليكم عزيزتي المشاهده اهلا بك بالحلقه الخامسه من دقيقتين عافيه. هذا الفيديو مخصص للنساء حاشرح الاعراض الاوليه واسباب بدايه فشل وتكيس المبايض. قبل ما نبدا مقدمكم الدكتور فارس اذا انت جديده بالقناه لا تنسي الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك او تعليق لنستمر بانتاج هذا النوع من الفيديوهات التوعويه. ينتج المبيض ثلاثه هرمونات مسؤوله عن التحكم في الدوره الشهريه للنساء خلال هذه الدورة ينتج بويضة كل 28 يوم تقريبا والهرمونات مسؤولة عن خلق بيئة مناسبة لنمو البويضات وصحة جسم المرأة أحد هذه الهرمونات هو الاستروجين وهو محور الحديث في هذا الفيديو عندما يختل عمل المبيض ينتج زيادة في هرمون الاستروجين والذي يسبب تراكم الدهون في مناطق الوركين وجانبي الفخذين والأرداف وأسفل المعدة مع صغر الثدي توضح هذه الصورة التغييرات بشكل جسم من الطبيعي ومرورا بالمراحل المتقدمه من مشاكل المبيض. هل هذا الرسم التوضيحي مالوف لك؟ اذا الاجابه نعم تابعي معي. المبايض حساسه للغايه للهرمونات البيئيه وكميه ضئيله ممكن ان تسبب بدايه الحاله وقد تظهر من بدايه سن البلوغ. من اين تاتي الهرمونات البيئيه؟ من مصادر مثل حبوب منع الحمل علاج الهرمونات البديل هرمونال ريبليسمنت ثيرابي واهم المصادر هي هرمونات النمو التي تتغذى عليها المواشي والدواجن والاسماك التي تربى في المزارع للاستهلاك البشري وايضا من المواد الكيميائيه التي تحاكي الهرمونات مثل المبيدات الحشريه. تؤثر هذه الهرمونات على الدماغ والمبايض والرحم والثدي بالشكل التالي. المبايض مصنع ينتج الاستروجين بشكل طبيعي. زياده هذه الكميه من خارج الجسم تعطل او تشوش خط انتاجها وتخلق واحدة من حالتين اما ان تزيد المبايض من انتاجها للإستروجين مما يخلق المزيد من الدهون وتترسب باقرب منطقة للمبايض وهي حول الوركين والفخذين واسفل البطن او تعلق المبايض انتاجهم للإستروجين وذلك يجهد الغدة النخامية لتعويض عمل المبايض ونتيجة لذلك يسبب تجمع السوائل داخل كيس البويضة ومن هنا جاء تسمية تكيّس المبايض والتكيس نفسه بعد ذلك يجهد المبايض لمضاعفة إنتاج هرمون الاستروجين للتخلص من التكيس ومن ثم ترسب الدهون بشكل أكبر حول الوركين والفخذين وأسفل البطن ومع استمرار أو تكرار هذه الآلية تتطور الحالة إلى تليف أو أورام ليفية على المبايض أو الرحم أو الثدي وأسوأ حالة هي فشل المبايض والعقم وايضا ارتفاع هرمون الاستروجين يثبط هرمونات الغده الدرقية وهي المسؤولة عن التمثيل الغذائي في الجسم مما يزيد الحالة سوءا وساشرح ذلك بفيديو منفصل. يوجد اعراض اخرى يمكن الاستدلال بها على بداية فشل المبايض وتسمى متلازمه مع قبل الحيض او premenstrual syndrome PMS مثل تقلب المزاج وانتفاخ الاطراف ورغبات او تصرفات غريبه في اوقات معينه من الشهر. انتفاخ البطن قبل او اثناء الدوره الشهريه تشنجات مؤلمة أو نزيف مفرط أو الاكتئاب أثناء الدور الشهرية نزيف غير طبيعي في أيام غير الدورة صعوبة في التخصيب أو الحمل ألم على جانبي منطقة أسفل الظهر ويمكن أن ينزل الألم إلى أحد الركبتين الهبات الساخنة والتعرق في الليل ترقق وتساقط الشعر كثرة التبول الوحم أو الرغبة في الأكل في أوقات معينة من الشهر هنا نهاية الحلقة أتمنى أنكم استفدتم منها عزيزتي المشاهده في الفيديو القادم حاشرح انواع الحلول والعلاج لهذه الحاله فاذا اعجبتك سلسله دقيقتين عافيه اشتركي بالقناه وادعميني بلايك واكتبي ما تريدين ان اشرحه في الفيديوهات القادمه في التعليقات شاركي الفيديو مع الاهل والاصحاب اذا المعلومات مفيده المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس ولنا لقاء اخر بإذن الله تعالى <تصفيق> Gonna be the lucky one